ہماری خدمت کیا ہے ہماری خدمت یہ ہے کہ اگر ہمارے دل میں یہ بات آ بھی جائے کہ چلو ہم کسی کی شادی کروا دیتے ہیں تو پتہ کیسے ہوتی ہے شادی چار پانچ مخیر حضرات مل کے نا جی ایک ٹیم بناتے ہیں ایک تحریک کہ ہم غریب بچوں کی شادیاں کروائیں گے آپ کو پتہ ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں نا تین موقع آتے ہیں جس میں وہ بندہ سب لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بنتا ہے ایک جب وہ پیدا ہوتا ہے کہ سارے اس کو دیکھنے آتے ہیں چاہے وہ رنگت کا کالا کیوں نہیں ہے خوبصورتی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے نیا نقش بھی نہیں ہے وہ سب کی نگاہوں کا مرکز بنتا ہے سب اس کو دیکھنے آتے ہیں دوسرا موقع کہ جب بندہ دولہا بنتا ہے سب اس کو دیکھنے آتے ہیں وہ اسٹیج پہ بیٹھا ہوتا ہے تیسرا جب اس کو سفید لٹھے کے سوٹ میں کفن دیا جاتا ہے سب اس کو دیکھا جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں حضرت ہم نے جب یہ ٹیم بنائی کہ ہم اجتماعی شادیاں کروائے گئے اب وہ جو غریب بندہ ہیں جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اب ان کے بچے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں حالانکہ خوشی کا موقع تھا چاہیے تھا کہ وہ اوپر بیٹھتے ہیں ان کو چیف اور گیسٹ بنایا جاتا لیکن کیا ہوتا ہے کہ جنہوں نے پیسہ دیا وہ بڑے بن گئے نگاہوں کا مرکز وہ بنے تو ہم اس طرح جو ہے نا وہ نیکیاں تلاش کرنے کی اس میں ڈو میں نکلتے ہیں کہ اجتماعی شادیاں کروائیں گے ہم تو حضرت جی یہ اجتماعی شادیوں میں ہم نیکی حاصل نہیں کر رہے اگر ہمارے اندر جذبہ ہے اگر ہم نے کسی کا خیال کیا ہے اگر ہم نے کسی کی مدد کرنے کا تو صاحب رات کو اٹھ پیسوں کو شاپر میں بند کر اس کے اوپر خط لکھ اس کے اوپر پیغام لکھ اور جس کو ضرورت اس کے گھر میں پھینک گیا صدقہ خیرات وہ اچھی کہ ایک ہاتھ سے دے دوسرے کو پتہ نہ ہو حضرت یہاں تو پورے پاکستان کو کیا پوری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ حضرت صاحب ایک تھیلا دے رہے ہیں اور دس دس تصویریں نکالی جا رہے ہیں غریب کی غربت کا مزید تماشا بنایا جا رہا ہے اور پھر جہیز فنڈ یہ جی ہم پہلے محفلوں پہ ہوتا تھا کہ عمرے کے ٹکٹ اب ہے جی جہیز جہیز کے ہم فنڈ رکھتے ہیں وہاں پر کہ جتنا بچیوں کے نام نکلیں گے ہم ان کو جہیز کے پیکیجز دیں گے تو حضرت اس نام کو سن کر کتنی غریبوں کی بچیاں اپنے گھر سے یہ تمنا اور امید لے کے نکلتی ہوں گی کہ آج مجھے پیکج ملے گا اور میں اپنے گھر کو روانہ ہوں گی اور تو نے تو رکھے ہیں دس پیکیج بچیاں آئی ہیں ہزار دس کا تو دل خوش ہو گیا ایک ایک پرچی کھلتی ہے سب بچیوں کے دل دھڑکتے ہیں کہ میرا نام آئے گا میرا نام آئے گا دس کو تو نے خوش کر دیا باقی جو اتنا ہزار بچیاں آئی تھیں ان کے تو دل دکھا دیا نا تم نے اب ان کے دل دکھی دل کا مداوع کون کرے گا وہ بچیاں جن کے باپ ان کو ایک وقت کا کھانا دے سکتے ہیں وہ جب بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے گھروں کو جاتی ہیں ان کے دکھ کا مداوع کون کرے گا اگر تیرے پاس مال و دولت ہے تو اس طرح نہ کر بلکہ تو ایسا کر کے ان کے گھروں میں جا کے دے آ کہ ان کی غربت کا تماشا نہ بنے حضرت یہاں آپ دیکھیں سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے آج حضرت صاحب نے اتنے لاکھ کا جہیز پیکیج دیا اتنے بندوں کی شادیاں کروائی ہیں اور نگاہوں کا مرکز کون ہے وہی جس نے پیسے دیے حضرت غریب کی غربت کا تماشا کیوں بناتے اس طرح تو نہ کرو اگر ہیں تو دو گھروں میں پہنچا کے آؤ گھروں میں رات کو جا کے پھینک کے آؤ اگر تحریک بنائی ہے تو سارے اکٹھے ہو کے پیسے اکٹھا کرے جا کے اس غریب کے گھر میں پھینک کے اس کو کہے بھی نہیں کہ ہم دینے آئے ہیں پھر بھی وہ آپ کے سامنے شرمندہ ہو جائے گا کسی نہ کسی کو بتا بیٹھے گا تو ایسا کر کے پیسے اکٹھے کر کے جا کے اس کے گھر میں پھینکا اوپر لکھ دے کہ حضرت یہ اپنی بیٹی کے لیے خرچہ وغیرہ کا ہے. اگر کوئی غریب ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اگر تو اس کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو یہ نہ کر کے دس روپے کی چیز دے کے سو سو تصویریں بنا بلکہ وہ چیز اس کے گھر دے یا اس کے گھر پھینکا کہ یار تجھے جو چاہیے تو لے لے نام بھی نہ پتا حضرت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو غسل دیا جانے لگا نا تو کیا دیکھا کہ آپ کی کمر پہ نا نشان ہے تو لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ یہ تو امام تھے یہ کیا چکر ہے تو لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی الزام تراشیاں شروع کر دی تو جو آپ کے ساتھ آپ کا خلیفہ رہتا تھا اس نے کہا خبردار میرے امام کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات نہ کرنا میرے امام صاحب مجھے وعدہ دے گئے تھے کہ کبھی بھی یہ راز فاش نہ کرنا لیکن بعد میرے امام کی عزت پر آگے اس لیے میں بتا رہا ہوں یہ نشان کسی اور چیز کے نہیں ہے بدگمانیاں نہ پیدا کرو کہ جب یہ ساری عوام سوئی ہوئی ہوتی تھی نا امام صاحب اپنی کمر پہ گندم اٹھا کے اپنی کمر پہ جتنا بھی مال و دولت ہوتا تھا آپ کے پاس کسی کو ضرورت ہوتی تھی وہ اناج اپنی کندھوں پر اٹھا کے اپنی پیٹھ پر اٹھا کے ان کے گھر میں چھوڑ کے آیا کرتے تھے یہ ان کے نشان ہیں حضرت حضرت ہمارے اندر یہ احساس ہے ہمارے اندر یہ ہمدردی ہے